Když jsem v Americe, tak ráda piju víno. Když jsem v Čechách, tak ráda pijí pivo. Uh, já mám rád i víno i pivo, ale záleží, uh, jakou mám náladu a na co mám chuť. Já pivo. A mám tady jedno takové úslovy, že nejlepší víno je pivo. <laughs> tak já bílé víno. Um, asi mám radši víno. Ale třeba teď v létě, když je hodně vedro, když je hodně horko, tak radši růžový víno, než červený, protože je to studený. Co bílý? Bílý vůbec ne. Nemám ráda bílý víno. Na mě je to moc asi kyselý. Hmm.